نصيحة في دقيقة أحبتي في الله باحث إسرائيلي يكتشف علاجا مهما للقلب ويقول هو أقوى علاج لأمراض القلب. هل تعلمون أن هذا العلاج موجود في القرآن؟ قال سبحانه وتعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان. اقتنع أو اقترح هذا الباحث وهو غير مسلم لعلاج أمراض القلب ولتقوية القلب الضعيف أن تأخذ بضع حبات من الفاكهة مع بضع حبات من التمر مع كأس عصير الرمان هذا البحث أيها الأحبة نشر في مجلات غربية ويستخدم اليوم كعلاج لأمراض القلب وسبحان الله نفس التركيبة ذكرها القرآن فاكهة ونخل ورمان قليل من الفواكه مع كأس عصير رمان مع بضع حبات سبع حبات من التمر هذه التركيبه او هذه التشكيله تحتوي على كميه مهمه من اوميجا 3 ومن المعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم. وتحتوي على عناصر مهمه مفيده للقلب ايضا وتقوي عضله القلب. اذا لا تنسوا تناول هذا الغذاء لمن لديه مشكله في القلب ومن احب ان يقي قلبه من مشاكل في المستقبل فليحرص على هذه الاغذيه الثلاثه التي ذكرها القران، تذكروا الايه لتحفظوها فيهما فاكهه ونخل ورمان، صدق الله العظيم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.